Станічний сад у Ланівцях має більше десяти гектарів. До 2019 року територія саду була занедбаною. Тут росли чагарники та лежало сміття, розповідає відповідальний за відновлення саду Петро Стецюк. Сам парк існував у 80-90-х -х, х роках, він тут був, але вже в 2000-х. Почав занепадати, це все знищилося, заросло, закидалося сміттям, це був великий смітник і, ча... і хащі. З 2019 року ми почали розчищати територію, вирізати дерева непотрібні і підготовили територію до того, щоб сформувати парк. Нині тут встелені бруківкою доріжки провадене освітлення – більше 65 ліхтарів. Також встановили 24 лавки для відпочинку та дві альтанки. У 1990 році на території саду росло більше 500 видів дерев, розповідає Петро До Донині збереглися одиниці. Тому, щоб відновити втрачені види, висадили більше 200 дерев, каже Петро Остецюк. Це тує – яловець, катальпи, сосни, а також декоративні кущі та живопліт. Деякі з них подарували місцеві жителі. Випускники минулих років, які вчилися в Ланівцях, але тут не живуть, є такі, що живуть, кожного року приїжджають на зустріч. І я хочу сказати таке добре слово про випускників, які в цьому році святкували 30-річчя своє після закінчення школи. Вони нам привезли 10 катальб. Оце дерево Катальпа, воно має гарний білий цвіт великий. І дуже хотілося б, щоб і інші так підхопили ту ідею. Я не кажу, що це має бути дерево багато, хай горшечку щось. Ми самі розсадимо. Стало би традицією, парк став би цікавішим, гарнішим. Ну і вони б верталися сюди подивитися, як воно росте. Каже Петро Стецюк, хочуть висадити більше тисячі дерев. Найбільше, каже, мріє про Павловнію. Це високе дерево, яке в рік виростає до п'яти метрів висоти. Але воно, його не скрізь можна посадити. Але в нас є така діляночка, що ми б могли і хотіли б посадити. Воно дуже гарно цвіте і дуже медоносне дерево. І, ну, взагалі, воно рівненьке, воно таке, як картинка. Під час розчищення водних каналів у саду знайшли чотири джерела, каже Петро Стецюк. Розповідає, шукав їх власноруч за допомогою гілки-лузи. Каже, такого методу його навчив батько. Береться, як казав мій один працівник Галузка, така як рогатка, щоб була, щоб було дві гілочки і закінчення, там же грубше, де росте з дерева. І отак руками тримаєш і повільно водиш, йдеш, і там, де є вода вона почне, починає рухатись, клювати, О, але це треба руками відчувати так, щоб, ну не знаю як це, але я чую. Також у 90-х роках на території саду жили олені, фазани та страуси. Наразі, каже Петро Остецюк, у водойми запустили рибу та підгодовують диких птахів. Качки дикі тут постійно в нас водяться, тому що Тут спокійно, їх ніхто не потревожить, і вода не замерзає взимку, вони мають що їсти, ну і ми підгодовуємо. Білі чаплі є, сірі чаплі, взимку було десь штук 50 певне, і такі морози були, і все одно вони тут сиділи в воді і нормально себе почували. Загалом на відновлення саду з бюджету громади виділили понад 4 мільйони гривень, розповідає голова Лановецької громади Роман Казновецький. З 2016 року ми розпочали робити роботи. Це, щоб ви розуміли, через оці всі канали це йшли наші стоки з міста Ланівці. Тобто тут запах був дуже нехороший. Перше, ми забрали стоки, побудували очисні споруди, каналізаційно-сосну станцію. По дорозі ми робили проект загального облаштування території, зробили його, пройшли всі там екологічні погодження, і після того вже зробили основний такий проект на кошторисну документацію з кошторисом, якою ми керувалися і подавали далі на фонди. Тобто, це ми подали на фонд регіонального розвитку. Ми три роки підряд подавали, і в 2019 році, слава Богу, нам пощастило, ми розпочали роботи. Тобто, в 2018-му затвердили, і в 2019-му розпочалися роботи. Був перехідний об'єкт, і вже сьогодні 21-й рік, тобто, два повних роки, об'єкт вже готовий і, в принципі, зданий в експлуатацію. Також 11 мільйонів гривень надав Держфонд регіонального розвитку, каже голова облдержадміністрації Володимир Труш. Проєкт був включений в програму «Велике будівництво президента України», і за, за два роки, майже з лихвою, ми закінчили цей об'єкт. Далі ботанічний сад будуть облаштовувати за кошти громади, каже Роман Казновецький. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.